Tak tohle je Mars, náš soused ve sluneční soustavě. A také hlavní hrdina našeho příběhu o tom, jak vznikly tři Keplerovy zákony. Tím druhým je samozřejmě Johannes Kepler, německý astronom a matematik. Kepler pracoval v Praze s významným astronomem Tycho de Brahem, kterého možná znáte z filmu Císerův pekař. Ten mu navrhl, aby se pokusil podle jeho pozorování propočítat oběžnou dráhu Marsu. Když se o to ovšem Kepler pokusil, tak zjistil, že je to matematicky složitý úkol, protože Mars po obloze couval, přetáčel se, zkrátka si dělal, co chtěl. Kepler tedy předpokládal, že dráha Marsu je kruhová, ale to nesouhlasilo s některými výpočty, které připravil Tycho de Brahe. Vyzkoušel tedy dát Slunce do jednoho z a vytvořit elipsu. A najednou to dávalo všechno smysl. První zákon tedy říká, že planety obíhají kolem Slunce po elipsách, kde Slunce je vždycky v jednom z ohnisek. Počmenění ke druhému Keplerovu zákonu. Řekli jsme si, že oběžné dráhy planet jsou elipsy. To znamená, že někdy je planeta ke Slunci blíže a někdy je naopak dále. Blíže ke Slunci letí rychleji, dále pomaleji. A to právě ukazuje tento model. Pokud je planeta při oběhu Slunce blíže, působí na ně gravitace Slunce silněji a planeta musí tedy obíhat větší rychlostí, aby se vyrovnávala odstředivá a dostředivá síla, čímž se udržuje na své oběžné dráze. Z toho vyplývá, že planeta dále od Slunce, díky nižšímu působení gravitace Slunce, obíhá pomaleji. Tak taková matematická zajímavost. Podívejte se, že plocha obou výsečí je stejná. Dokážu vám to. Když otočíme exponátem, tak zjistíme, že obsah výseče spodní bez zbytku vyplní tu horní. Krásná geometrie ve smíru, že ano? O 13 let později přišel Johannes Kepler ještě se třetím zákonem, který známe v podobě tohoto vzorečku. Ten slouží k porovnání oběžných dob T a středních vzdáleností A dvou planet. V podstatě nám tento zákon říká, že čím dále je planeta od Slunce, tím pomaleji ho obíhá. Je to logické, máme delší oběžnou dráhu a není tedy překvapivé, že to planetě déle trvá. Důležitou roli ale hraje ještě gravitace. Pokud je planeta od Slunce dále, Nepůsobí na ní gravitace naší materské hvězdy tak silně. A planeta je o to pomalejší. Keplerové zákony platí obecně pro všechny soustavy, které mají centrální hmotné těleso. Například pro soustavu Jupiterových měsíců. Na nich si následně Kepler ověřil platnost svých zákonů. Matematika je neúprostná.